الاخت اللي عندها المحل يعني تريد ان تسال المال الذي تاخذه او ادخرته من هذا المحل لكوافير النساء آه هذا مال مختلط يا اختي وقد ذكرت لك قبل ذلك هذا مال مختلط فيه حل وحرمه فيه حل وحرمة فإن كنت لا تقدرين على النفقة كاملة واستعنت بشيء من هذا المال في النفقة فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منك واجتهدي بالصدقة بنية تطهير هذا المال المختلط إذ أن الجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط إذ أن الجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط فإن احتجت إلى شيء من هذا المال فلا إثم عليك ولا حرج وأكثر من الصرقة بنية الطهير هذا المال المختلط أما إن كانت النفقة من الحلال الطيب كاملة فهو أولى وأكمل كما بينت في حلقة الأمس وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول